Silmukka toistaa samaa koodia monta kertaa. Tehdään for-silmukka. Tässä i on silmukan muuttuja. Sitten kymmenen on silmukan yläraja ja silmukassa on koodi Print i, joka tulostaa muuttujan i. Mennään suorittamaan sitten tämä koodi. Siitä ilmestyy 10 riviä. Ensin i on 0, tulee rivi 0, sitten ion 1, yksi, tulee 1, sitten ion 2 kaksi, tulee 2, ja niin edespäin. Ja sitten tämä 10 tarkoittaa, että sitten kun i saavuttaa 10, niin silmukka päättyy, eikä sitä enää tuu sitten. Ihan vastaavasti, jos tässä olisi. 15 niin sitten tulisi 0 14 jos tässä täällä olisi 7 niin tulisi 06. eli kun tässä on, tässä on tämä yläraja niin tulee 0 yhtä pienempään tässä silmukan koodissa voisi tehdä muutenkin kuin vaan tulostaa sen iin, eli voisi vaikka tulostaa 2 kertaa i. Jos tekee näin, niin nyt ensin i on 0 tulee 0. sitten i on yksi, tulee kaksi, sitten i on kaksi tulee neljä, ja niin edespäin. Sitten voisi myös olla vaikka 15 miinus i, kaava, nyt tulisi lukuja suurimmasta pienempään, eli alussa i on 0, tulee 15, sitten i on 1, tulee 14, sitten i on 2, tulee 13, ja niin edespäin. Voisi myös olla sellainen koodi, joka ei käytä ollenkaan muuttujaa i, kuten vaikka viesti, moikka. Nyt silmukka toistaa kymmenen kertaa koodin, joka tulostaa moikka, eli tulee kymmenen viestiä ja muuttia i ei näy siinä viestissä. Tehdään vielä tämmöinen silmukka, jossa on kaksi komentoa, eli ensin tulostuu se i ja sitten tulee moikka. Eli 0 moikka, 1 moikka, 2 moikka ja niin edespäin. Silmukoissa on tärkeää, että koodi, halutaan toistaa, on silmukan sisällä. Eli tässä pitää olla tyhjää tilaa. Jos ei ole tyhjää tilaa, niin sitten koodi ei ole silmukassa ja se tapahtuu vain kerran. Eli jos se olisi silleen, että olisi. Näin, niin nyt tämä ensimmäinen muuttujan i-tulostus on silmukassa, mutta sen sijaan tämä toinen print-komento ei ole. Ja sen seurauksena, kun suorittaa ohjelman, niin ensin silmukassa tulee 0-9-luvut ja sitten tulee vain kerran moikka. Sitten jos moikka on silmukassa, niin. Se tulee jokaisen luvun jälkeen.